قصيده من عينيك للشاعرة دكتوره امل العابد من عينيك يبدا لحن المطر من عينيك يبدا لحن المطر من عينيك يبدا لحن المطر وعلى سماء وجنتك تبدا مواسم الصحه من عينيك يبدأ لحن المطر وعلى سماء وجنتك تبدأ مواسم الصغر من أكفاني من أكفاني تنزف قطرات الندى على أوراق الشجر من أكفاني تنزف قطرات الندى على أوراق الشجر في عينيك في عينيك وشمت صورتي، في عينيك وشمت صورتي، في عينيك وشمت صورتي وكتبت على أوراق رموشك حروف أبياتي، في عينيك وشمت صورتي وكتبت على أوراق رموشك حروف أبياتي، عذبت لك، عذبت لك لحن الهوى عزفت لك لحن الهوى على أشرعة خوفي وأسكنت لك الحنين في أمواج مهجتي عزفت لك لحن الهوى على أشرعة خوفي وأسكنت لك الحنين في أمواج مهجتي في عينيك في عينيك في عينيك في عينيك, في عينيك رأيت القمر ومهدت على شعائه بساط الامل في عينيك رايت القمر وبسطت على ومهدت على شعائه بساط الامل وزرعت على سحب احضاقك ظهور المرح وزرعت على سحب احضاقك زهور المرح وفرشت على سماء اوطانك ستائر الفرح في عينيك في عينيك رأيت القمر ومهدت على شعاعها بساط الأمل وزرعت وزرعت على سحب أحضاكك زهور المرح وفرشت على سماء أوطانك ستائر الفرح في عينيك مع تحيات دكتورة أمل العربي